ازيكوا حبايبي عاملين ايه النهارده وجبتنا او اكلتنا النهارده هتكون من السعوديه هنعمل النهارده كبسه سعودي بالطريقه الاصليه طعمها جميل جدا وهي تعتبر من الاكلات المحببه لينا لان هي بتتعمل كلها في حله واحده لحمه ورز وكله في حله واحده فما وقت مننا يلا بينا مع بعض نشوف وصفتنا حطيت هنا في حله على النار معلقتين سمنه ومعلقه زيت هحط قرفه خشبه اثنين لومي اللور. ورقتين لورا فصوص حبهان انا فتحتها بالسكينه من الجنب عشان تطلع كل النكهه واثنين قرنفل لو عندك تبله سيري حطي هنشوح كل البهارات دي لحد ما تبدا تطلع ريحه بتاعتها على خفيف عمليه تحميص البهارات او التوابل دي بتطلع النكهه اللي فيها كلها بتدي طعمه احلى للحاجه اللي انت بتحمصي لها البهارات بتاعتها هبدا انزل وبصله كبيره مبشوره حطيت قطعه اللحمه بتاعتي على البصل هشوح اللحمه بتاعتي مع البصل لحد ما البصل بتاعي يبقى لونه بني شايفين البصل بتاعي اول اللون الذهبي او اللي بيتحول للون ده ببدا احط التوابل بتاعتي التوابل بتاعتي عباره عن فلفل اسود كزبره بابريكا كركم ومعلقه بهارات كبسه احط كل ده على اللحمه بتاعتي وأقلب لحد ما البهارات تطلع الريحه بتاعتها تقلبتين تلاته كده مش اكتر بسم الله ما شاء الله الريحه والله تجنن شايفين درجه اللون دي هتديني اللون الاساسي بتاع الكبسه اللي احنا عارفينه بعد ما اتشوحت معايا البهارات مع اللحمه هبدا انزل بطماطمتين مكسورين او مكسورين ده مكسور ده مكسور تمام كده تتثبت على خفيف مع بعض وبعدين انزل انا هتبقى كده يدوب بس كده تغلي غلوه وانزل بالمايه المغليه اللي هتكون فيها اللحمه هنزل بالمايه المغليه بتاعتي هزود الماء اللي تكتل سوى اللحمه بتاعتي هسيب اللحمه بتاعتي تستوي وبعد ما تستوي اضيف الملح بتاعي هنا انا حطيت الملح بتاعي حطيت الملح بتاعي هبدأ انزل بالرز بتاعي كل انا الرز ده غسلان ونقعان في مايه دافيه لمده نص ساعه بعد كده كل كوبايه رز هحطلها كوبايه ونص مية وهسيبه يغلي وبعد الغلي هوطي عليه واسيبه يستوي زي الرز العادي ده شكل اكلتنا في الاخر بعد ما خلصت وحطيت عليها لوز حمصته مع الزبيب زي ما عملنا المره اللي فاتت طول الفراخ وهقدمها مع صلصه قوس وان شاء الله لو عايزين طريقه صلصه الدقوس اقولها لكم ان شاء الله في مره تانية كده خلاص تبقى دي وجبتنا خلاص خلصت والف هنا عليكم